من من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يظلموا مئتين وان من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة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 يُعْجِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غفور رَّحِيمٌ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَةَ فَقَدْ خان اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ الله عليم حكيم الله إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل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 فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوَوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق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 مَا نَأْتِيكَ شَيْءٍ عَلِيمٌ